Pozdravljeni, Eva in Zdravko sva vam pripravila igre za popestritev z prehoda. Pomlad je kot na lašč za raziskovanje, zato smo se skupaj z Zdravkotom najprej odpravila do najbližje reke. Najprej bomo skupaj nekaj ustvarjali in sicer skupaj bomo ustvarjali lov na zaklad iz teh kamenčkov, ki smo jih nabrali ob reki. Kamenčke najprej z vodenimi barvicami pobarvamo v poljubne barve. Dekoracijo tega zaklada sem uporabila perlice, ki jih imamo prej veliko doma. Tako da a, sem tako zamislila, da bi dekorirali kamenček še s perlicami in s tem prekrasnim metulčkom. Naš zaklad je pripravljen. Sedaj se moramo odpraviti na sprehod, kjer se bomo igrali lov na zaklad. Razdelimo se na dve skupini. Prva skupina zaklad skriva in druga skupina šteje in išče zaklad. Tako da, najprej štejemo do deset. Medtem, druga skupina, šiba naprej in skrije zaklad. Potem, ko preštejemo, gremo iskat zaklad. tukaj je. Zdaj, da ve, kaj se si skrila. je? Tudi sam sebi. Lahko skriješ? Ha! Tukaj. Okay. en zakladek, še eden mi manjka. Ko se naveličamo igranja lov na zaklad, predladam naslednjo igro, ki se imenuje kaj se tukaj dogaja. In sicer ta igra nas podbudi, da naše čutila res, res pozorno uporabimo v igri. Kajti, damo se v vrsto in hodimo naprej. Ko se eden iz skupine ustavi, se moramo mi istočasno z njim ustaviti. Potem, ko se eden odloči, da gre naprej, se cela skupina premakne in hodi naprej. Na to, če se nekdo odloči, da bo skočil, skoči v zrak in moramo vsi skupaj skočiti z njim v zrak. Ta igra nas pripravi, da opazujemo okolico, vidimo, kaj drugi počnejo, oponašamo. Vsak si lahko izmisli znotraj igre, brez besed, kaj bo naredil in drugi ponavljajo za njim. In to so super ideje, da si popetri prehod z Evo in Zdravko. Oh kaj god, se Zdravko! Zdravko se je zgubo. Oh my god, ok.